Traian Besescu, mesaj pentru Sebastian Ghic, ce spune despre înregistrările cu Laura Codruca Covesi, sublinierei Florian Coldea, eronat interpretare. Fostul deputat Fugar Sebastian Ghi, a făcut o nouă serie de afirmații grave în interviul acordat lui Ion Cristoiu.Ghi spune ce bese în imaginile filmate la Palatul Cotrocen cu Laura Codroacovesi și Florian Coldea. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Vesescu nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această informație bombă. La asta nu se severe spun niciodată. Mendoiesc ce la mine ar putea exista în registr care probează ilegalității ale statului eronat interpretare, a spus Besescu.